Välkommen Sara Kessny från Naturhistoriska riksmuseet. Ja, men jag, lämnar ordet, jag lämnar ordet till dig så får du förklara vad det är du ska berätta för oss. För vi jobbar med eh, lärarfortbildning på Naturhistoriska riksmuseet. så att, eh, Tanken här var ju att jag skulle berätta lite kort om det och sen finns det ju i längre en mycket längre version, att läsa. Och den kommer att finnas på webben. Nu kanske jag går händelserna lite i förväg, men nu säger jag så i alla fall. Eh, så jag tänkte göra det här lite, lite kort. Och... bara titta lite på varför, vem, vad, hur och när lärarfortbildning. Så börjar man med varför lärarfortbildning, så är det ju för att så många som möjligt, så många elever som möjligt ska nås av den kunskapen som finns på museet eller arkivet där man jobbar. För att det är ju jättesvårt för oss pedagoger att hinna träffa alla. och Då fick vi på –på Naturhistoriska. Museet. Tipset från vi hade besök för, jag vet inte, det jättelänge sedan. Det var innan jag började på museet från Londons naturhistoriska. och Där sa de: Men lärarna, ni ska, ju, ni ska ju hjälpa lärarna till den här kunskapen och entusiasmera. Där så kommer så många fler att nås av kunskapen som ni besitter. Och det stämmer ju. Så det är ganska enkel matematik. Man kan ju som, som pedagog, om, om jag träffar en klass eh, så träffar jag kanske 25-30 elever. Men om jag träffar lika många lärare så, och de har 25-30 elever var, då är vi uppe i ja, vad blir det? 6, 7, 8, 900 elever som har nåts indirekt av, av den här kunskapen. Och det är ju det är ju härligt, för att det är ju, det är viktig kunskap som, som vi sitter på, på inom eh, kulturarvssektorn. Så att därför kör vi lärarfortbildning. Och eh, för vem? Ja, eh, pedagoger i, och lärarstudenter, blivande lärare är också väldigt välkomna på våra, eh, våra lärarfortbildningar. Och det finns ju. En, Jättemånga olika pedagoger som har liksom olika i olika ålder på barnen och man har olika mycket eh, ämneskunskaper. Eh, och det är olika som det, styr, skolans styrdokument ska säga är, är ju liksom, har ju olika eh, ja, olika detaljerat innehåll för olika årskurser. Så att man kollar på de här i de som eh, ingår i vårt kontaktnät så är det förskola. Och sen förskoleklasser, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9, gymnasiet. Och där finns det rätt många olika kurser och program. Vuxenutbildning, folkhögskolor till exempel, och SFI. Och eh, vi, för oss är, är grundskolan och gymnasiet de som eh, är mest prioriterade. Och bland dem då så kan man ju gruppera... Eh, och bunta ihop ska man inte säga, men, men det, går, det, det är helt rimligt att ha samma de här gängen liksom på samma, eh, lärar, på samma tillfälle, förskoleklass till årskurs 6 brukar, de har ungefär samma, efterfrågar ungefär samma saker och på sätt, samma sätt som 7-9-lärarna och gymnasielärarna efterfrågar liknande saker och F-6 till där eh, oftare Uppskattar de didaktiska tips, alltså hur, pratar man med, hur kan man prata med elever om, om, om saker. Och medan 7-9 gymnasielärarna efterfrågar i större utsträckning föreläsningar på populärvetenskaplig nivå. Eh, alla grupper efterfrågar lektionsmaterial, färdiga, lättanvända. Så, ni får klippa lite sen i det här tror jag. Eh, vad ska man ta upp då på, på en lärarfortbildning? Vad, vad är smart att ta upp? Då kan man ju utgå från vilka frågor man brukar få från eh, elever och lärare när man träffar dem på skolprogram. Det är ganska bra ledtrådar. Och sen förstås kursplanen och det centrala innehållet i det ämnet som är, eh, som är relevant för ens, ens museum eller arkiv. Och hur kan man lägga upp det här? Ja, alltså man kan ju välja, man får ju ta vägvalet, ska vi köra digitalt eller på plats? Och eh, digitalt, vi har ju testat lite så här fram och tillbaka, vi började med på plats förstås, därför att det var före corona. Eh, när allt var tvunget att bli digitalt. Och då hade vi fortbildningstillfällen på ja, men två, tre timmar ungefär. och eh, Det behövs ju därför att det ska ju liksom vara värt att åka till museet då. Att det ska liksom, innehållet behöver ju kompensera för restiden helt enkelt. Man ska man sitta och åka i kanske en timmes enkel resa, men då ska det inte vara klart på 30 minuter, liksom, utan då är det lite mer. Så då kan man ju ta, ta, ta, ta chansen att köra ett helhetsgrepp på ett tema. Man kanske har en forskare som, som kan berätta någonting i, i en utställning. Man kan visa hur en utställning är uppbyggd, man kanske visar ett skolprogram, lite sådär och utnyttja. Liksom, att man finns där och att, att man är i lokalen. Så ja, med två tre timmar ungefär. Var våra då på, eller har våra varit på. Eh, när man kör digitalt så, så är det ju en helt annan sak. Därför att då sitter man ju som nu liksom framför skärmen, det är lite. Man, man orkar inte hålla koncentrationen särskilt länge. Eh, vi, vi har testat lite olika. Vi, vi testade 30 minuter först. Det tyckte både vi och de lärare som var med var väldigt. Det var lite, det var lite tight. Kör man 60 minuter. Ja, det kan kännas ganska länge att hålla, hålla igång i 60 minuter. Så att vi har landat i, i att 45 minuter funkar alldeles utmärkt. För oss. Så försökta. Så 45 minuter funkar. Och då är det liksom skillnaden då mot, mot det här. Man har, man har möjlighet att ha ett helhetsgrepp på ett, ett tema, så får man istället ta ett väldigt väl avgränsat innehåll eh, när man kör digitalt, så att man verkligen hinner med på de här 45 minutrarna. Och, eh, vi vi, vi tänk, har tänkt att eftersom man är digital så når man stort, man når brett, man når många geografiskt och då har vi varit väldigt noga med att vi bara har visar sådant material som man kan använda oberoende av ett besök på museet. Det är klart att man skulle kunna ha en digital träff även för lokala eh, lärare men då, då tror jag att man, skulle, man, man behöver vara väldigt tydlig med det så att, så att de som anmäler sig vet att det här är lokalt fasten. Vi, vi gör det digitalt, vi gör själva träffen digitalt. Eh, så. Och när ska man förlägga det här i tid? Ja, fredag eftermiddag kanske inte. Det känns lite så här, nej då vill man inte Då vill man inte gå på fortbildning, då vill man åka hem och fredagsmysa. Eh, men man kan ju man, man kan utgå från sig själv, när tycker man själv att det är vettigt och gå på lite fortbildning. Man kan fråga några lärare som man kanske har kontakt med eller som man träffar på skolprogram. Det man, Passa på. Man, man kanske har något skolbarn i sin närhet som man kan be att få titta på scheman och se när slutar lektionerna. Och ja, lärarna, då, när slutar de? Då kanske de vill typ man vill få ut eleverna ur klassrummet, man kanske vill ja, gå och hämta en kopp kaffe och sätta sig till rätta framför datorn om man ska köra digitalt. Så, vi har kommit fram till att ungefär klockan 15 tidigast är lagom att starta för, för de lärare för de yngre årskurserna upp till 16 Och från klockan 16, en timme senare för, för de äldre då, sjuvan till gymnasiet. Om man ska köra digitalt. Om man ska köra på plats då måste man ju räkna in restid på en timme så då blir ju starttiden senare lag med en timme då istället. Så att 16 för de yngre och 17 för de äldre. Mm. Eh, sammanfattningsvis då, det här var en väldigt kort presentation som jag hade förvarnat oss. <laughs> eh, ja, men man, genom lärarna så når den här kunskapen ut till eleverna. Eh, och ger, hjälper man lärarna att känna sig trygga i, i det innehållet så, och entusiasmerar så är de så duktiga. De är ju, de de det är deras profession, de är experter på att förmedla innehåll liksom. Yeah. Och eh, många, det finns många olika grupper av lärare, så att det är olika behov och olika förväntningar. Man kan utgå från vilka frågor lärarna och eleverna ställer om man ska försöka ringa in sitt innehåll. Man, eh, om man tänker upplägg, kör man digitalt, kort och väl avgränsat, på plats kan man köra längre och mer tematiskt. Och eh, välj klockslag utifrån leveranser, digitalt eller på plats. Eh, och, eh, lärarnas, deltagarnas verklighet, när har de möjlighet att, att vara med helt enkelt.